السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ اصل خیریت اور عافیت سے ہوں گے تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ مولانا جرجیز صاحب کو لے کر کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ ساری چیزوں کے بات ان, با... ان باتوں کے اوپر ہم اچھے سے آج بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلے کمی کیا ہے ہم لوگوں کے اندر ہمارے ہم, ہم لوگوں کے ساتھ وہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا کہیں ہمارے مولانا جرجیز صاحب کو گرفتار کرا جا رہا ہے کہیں ہمارے مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کو بلا وجہ مطلب گرفتار کریں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بلا وجہ اپنے اس کی وجہ ہم لوگ سمجھ دو چیزوں نے آج میں اپنی بات کو پوری کلیئر کر دیا आज آج ہمارے اندر ایک تو اللہ نہیں ہے دوسرے رسول نہیں ہے. دوسرے رسول نہیں ہے اور ایک اللہ نہیں ہے بس ان دو کی کمی ہے اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اندر ہم اللہ کو مانتے اور رسول کو مانتے تو آج یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں دیکھنا پڑ میرے بھائی اتحاد کی طاقت دیکھو کتنی ہے آج پھر مسلمانوں کو اپنی قدیم تاریخ دہرانے کی ضرورت ہے میرے بھائی جس میں غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف چالیس تھی لیکن جمع مردی ایسی تھی کہ چالیس نمبر پر مسلمان ہونے والے خلیفہ خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں چھپ کر نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں جو ہم چھپ کر نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم تو حق پر ہیں تو فرمائے جب ہم سب حق پر ہیں تو پھر ہم اعلانیہ کی نہیں عبادت کریں وہیں سے پھر حیدمن فاروق نے اعلانیہ عبادتیں کرنا شروع کر دی تو میرے بھائی تعداد کم ہو جانے سے تعداد کم ہونے کے باوجود سارے مسلمانوں نے اللہ کی کیا گری عبادت کری خلن خلن خلن کری اور اللہ نے فاروق آدم کو ایسا تھا کہ کفار کریم کے علاوہ فاروقار بھی ڈرتے تھے اس لیے میرے بھائی کیوں ڈرتے تھے میرے بھائی ان کے پاس کیا تھا اللہ تھے اللہ،, اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت تھی اور قرآن پر ان کا پکا عمل تھا اس لیے میرے بھائی ان کے پاس اتنی طاقت ہے لیکن ہمارے نہیں ہم الگ الگ مسلکوں میں بٹ جائیں گے کتنے ہیں تعداد میں بالکل بھیڑ بگڑیوں کے طریقے سے لیکن اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں آج ہم اکیلا پر نحسوس کرتے ہیں کہتے ہیں اگر ایک لاٹھی کو توڑنا چاہو توڑ سکتے ہو لیکن اگر چند لاٹھیوں کو ملا کر توڑنا چاہیں تو آپ نہیں توڑ سکتے اسی طریقے سے میرے بھائی ہم میں میرے بھائی میں یہی کہوں گا مولانا جرجیز صاحب کو لے کر کہ ان کے اوپر جو بھی مقدمات ہیں جو بھی الزامات لگے ہیں وہ میں نہیں جانتا اور نہ ہی میں آپ کو بتلا سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ میڈیا ان کے ساتھ کس طرح دو چال چل رہا ہے؟ میڈیا آج ہمارا کہاں تلک پہنچ چکا کوئی اس کو اوپر لگان نہیں ہے جو جی چاہ رہا من میں اپنے کچھ لکھے ہے ایسا کردار ادا کر رہا ہمارا اور خاص طور سے وہ مسلمان جو کھلم کھلا بولتے ہیں جو کلم کھلا بولتے ہیں جنہیں لوگ سنتے ہیں جو حق بولتے ہیں جو بولنے دے ہیں میرے بھائی ان میڈیا دیکھو ان کے ساتھ کس طریقے کا بوال مچایا ہوا کہ آج میڈیا کو ہمارے یہاں اتنا کیوں کس نے طاقتور اور پاور فل بنا دیا کہ میڈیا جو کچھ بکے جا رہا وہ میرے بھائی صحیح کا صحیح سمجھا جا رہا ہے آج یہ سب صرف کیوں ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے میرے بھائی اس کی دو یہی وجہ ہے میرے بھائی محمد، یہی دو نصیحتیں کریں گے ایک پہلی نصیحت ہم یہی کریں گے کہ میرے بھائی آپ اپنا رشتہ اللہ کا بنا لیں اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں اللہ کی باتوں پر عمل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلا ہے میرے بھائی اس طریقے کو اختیار کر لیں اگر یہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر میرے بھائی ہم لوگ کیا ہو جائیں گے ایک ہو جائیں گے ہمارے ایسے اللہ मेरे رسی کو مضبوطی سے को پکڑ لو میرے بھائی فرقوں اور भाई اور قوموں میں مت بٹو مت بٹو میرے بھائی اس کا دوسرے ہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ نہیں اٹھا سکتے सकते بھائی اس کی मिसाल ऐसे ही है جیسے کسائی کے پاس ایک پنجڑا ہوتا ہے ایک جال ہوتا ہے اور کاٹ دیتا ہے تو وہاں پہ جو اور مرغے ہوتے ہیں مرغیاں ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہوتی وہ سمجھ رہی تو ابھی تو اس کی باری ہے ابھی تو اس کی باری ہے وہ اپنے آپ کو मतलब مطلب اچھا سمجھ رہی ہوتی ہیں اور ہنس رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے میرے بھائی وہ ایک ایک کر کے کسائی ساری ساری مرغی کو ختم کر دیتا اس پنجرے سے سب کو کاٹ دیتا کچھ نہیں بچتا میرے بھائی اسی طریقے کے ساتھ اسی طریقے کا حال ہم لوگوں کے ساتھ میرے بھائی کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ خود کچھ کر رہے ہیں اس طریقے کا حالات پیدا ہم سوچ رہے ہیں آج ان کے اوپر مصیبت آئی تو ہم کیوں بول ہیں کل ان کے اوپر ہمارے اوپر تھوڑی نہ آئی میرے بھائی دھیرے دھیرے یہ سبھی کے اوپر ہے میرے بھائی ایک جہتی بناؤ اتحاد پیدا کرو اپنے اندر اتفاق پیدا کرو میرے بھائی اتحاد کی بہت بڑی طاقت ہے اتحاد میں کتنی طاقت ہے کتنی طاقت ہے میرے بھائی اس مٹی نے جب اتحاد کرا تو میرے بھائی اینٹ بن گئی اینٹوں نے اتحاد کر کے میرے بھائی دیوار بنا لی دی. دیواروں نے اتحاد کر کے پورے کے پورے گھر بنا لی آج شام اتنی مضبوط بنانی کہ انہیں اب توڑ نہیں کوئی سکتا تو میرے تو, تو, تو اللہ اور ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کرو اتفاق پیدا کرو ذرا سوچئے میرے بھائی ہم کیسے مسلمان ہیں ذرا سوچئے اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں میرے بھائی بہت سی مثالیں لیکن آپ وہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ مثالیں بس دوسروں کے لیے ہیں ہمارے لیے تھوڑی نہ بس یہی سمجھتے رہیں گے یہ اور کسی قوم کے لیے ہیں. میرے بھائی ہم ہی سب کے لیے ہے ہم کیوں یہ رنگ و نسل دیکھیں ہم کیوں یہ فرقے اور مذہب دیکھیں میرے بھائی ہم لوگ تو یہ دیکھیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں یا نہیں ہیں بس ہیں تو پھر میرے بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کوئی امیر ہے تو غریبوں کا سہارا بن جا کوئی بےکار کی, کی, کی ہو جائے گی ہم نے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا گئے تھے بازار میں ایک پھل بیچا پل بیچنے والے کے پاس جب ہم گئے ہم نے اس سے پوچھا کہ اس انگور کے گچھے کی کتنی قیمت ہے وہ پتا کیا بولے وہ بولے ایک سو بیس روپئے اب وہیں پر پاس ہی میں کچھ ٹوٹے ہوئے انگور کے دانے رکھے ہوئے تھے بہت ہی اچھے دانے تھے ٹوٹے بستے اس کا اتنا کچھ ٹوٹے ہوئے تھے کہیں کچھ مطلب چوٹ لگے ہوئے تھے. ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کے اتنے کم پینتالیس روپئے لگے یہ تو بہت ہی عمدہ اس سے بھی عمدہ لیکن اس کا قصور یہی ہے کہ یہ گچھے سے ٹوٹ گا جب میں نے ان کی بات سنی تو مجھے بھی یار دماغ میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم اپنے سے الگ ہو جا کے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں نسلوں میں हैं جاتے ہیں مذہبوں میں कुछ جاتے ہیں کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا تو پھر ہماری بھی قیمت کیا رہ جاتی ہے؟, ان ٹوٹے ہوئے، انگور کی طرح ہو جاتی ہے اس سے بھی کم کی قیمت ہو جاتی ہے تو میرے بھائی ذرا ان باتوں کو سمجھے اپنے اندر میرے بھائی اتحاد پیدا کریں اتفاق پیدا کریں درانے مت ڈالو میرے بھائی بہت ہو چکی ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں की کھینچو मत کے अल्लाह के रसूल ने आपको بنایا آپ کا اللہ بھی ایک ہے اور آپ کا رسول بھی ایک ہے اور آپ اس کی امت بھی ایک ہے تو میرے بھائی امتی بن کے جیو امتی بن کے جیو اگر آپ نے یہاں پر بھی اپنی نسلیں اور قومیں اور فرقے بنانا شروع کر دیے تو پھر میرے بھائی آپ کی آنے والی نسلیں وہ آپ کو کیا یاد رکھیں گی وہ آپ کو کیا یاد رکھ پائیں گی میرے بھائی وہ خود کے خود اپنی زندگی کیسے جیئیں گے سوچو آج اگر ہم اپنے لیے نہیں سوچ پا رہے تو پھر میرے بھائی اپنے آگے آنے والی نسلوں کے لیے سوچو کہ ہم ان کے لیے کیا پریشانیاں کھڑی کر کے جا رہے ہیں کیا ان کے سامنے چیلنج کھڑے کر کے جا رہے ہیں اس لیے میرے بھائی ان باتوں کو ذرا دھیان دو صرف دو ہی کام کرو ایک اللہ کو مانو اور اس کے رسول کی ہوئے طریقے پر عمل کرو دوسرا اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرو میرے بھائی اتحاد اور اتفاق میں کتنی طاقتیں ہیں یہ ہم نے مثال دے کے آپ کو سمجھایا اب اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا کیونکہ اب میرے پاس وہ ساری باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتلا دوں بس ہم اتنا اتنا کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کو تو اللہ کے رسول نے اللہ کا جو قرآن میں حکم ہے میں اس کو بدلانے اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے محبت کر پائیں گے ہم نے بتلایا آپ کو کہ بھائی چارگے اور اتحاد میں کتنی طاقت, کتنی طاقت ہم نے سمجھایا ہمیں تو سوچنے کی بھی طاقت دی ہے سمجھنے کی بھی صلاحیت سے نوازا تو پھر کیوں ہم اس طرح کی بے وقوفی کریں اور رہی بات مارا جزیز صاحب کی تو بھائی میرے ہم صداقت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں اور جو نردوش لوگ ہیں جن کو بلا وجہ پھنسایا جا رہا ہے جو حق بولتے ہیں سچ بولتے ہیں ان کو مطلب کسی طریقے سے پریشان کرا جا رہا ہے تو میرے بھائی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں ہم ان کے ساتھ ان کا کیا کریں ساتھ دیں ان کے ساتھ ان کا تعاون کریں میرے بھائی جو لوگ آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ساتھ دے گا بلکہ وہ آپ کو اصل میں وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں دیکھو میرے بھائی میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی ناطہ نہیں ہے لیکن میرے بھائی وہی ایک امتی ہونے کا ناطہ ہمارا کہ ہم جو ہے اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اتفاق پیدا کریں اس لیے میرے بھائی جو سچ بول جو جو کڑوی کڑوی باتیں بیان کر رہا اور جنہیں مرچیں لگ رہی ہیں میرے بھائی ہم ان کا بھرپور تعاون کریں ہمیں بس زندگی میں یہی دو کام کرنا ہے تبھی ہماری کامیابی بننا ناکامی اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی چارگی آپس میں اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قوم مسلم اتحاد اور اتفاق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بلا وجہ کے مقدمات یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کون سا کیا گناہ کرا یا اللہ جو بھی بلا وجہ کے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تو ان کو جلد از جلد رہائی نصیب عطا فرمایا